عيب عمر ربعنا انتوا السنّة اخواني عندكم فساد اداري بالوزارات مالتكم لو لا احنا سمعنا بالآخرين انتوا عندكم فساد اداري لو لا ما عندنا يقول لك ما عندنا فساد اداري يا عاد عالي هاي عالي قاعد زين محافظاتكم ليش نايمه شو الحكومه تقول ان التخصيصات الماليه ومحافظاتكم بعدها هدمه لو الحكومه تشذب لو انتم تشذبون. لو الله يسخم وجه الحكومه لو الله يسخم وجوهكم. لو, لو كلكم كذابين فحاط لك مسوي لك موليد وموليد على النبي هذا احنا شنو نقوله والله عيب إيه؟ عم ذن ما يطولاً شاري ما يطولاً لحية عم يحب النبي مو بهالطريقه عم يحب الاحسين ترى مو بهالطريقه حب الحسين وصل للفقير حب النبي عمر محافظاتكم أصل الفقراء اهلكم بعدكم عايش عايشين عايشي بالبخيمات بدل ما تصرف هاي المليارات ها لا تحب النبي عم أسان اه دروح مو الفقير النبي دروح له النبي مو موجود هنا روح لهناك قاعد ياما هاي الأربع المسكينة واليتيم هذا اللي قاعد هناك بالخيمة صار له سنوات هوك هناك يعني النبي وين تلقاه؟ غيرهم من الفقراء الحسين وين تلقاه؟ غيرهم من الفقراء غيرهم من المعدمين أهل البيت وين تلقاهم؟ غيرهم من الفقراء الصحابة وين تلقاهم؟ يا من نعم الفقراء وهذا ال... وين تلقاهم؟ يعني بالقصور قصور الملوك على موائد الملوك الذين كانوا يعني يطعمون الطعام على حب المسكينة ويتيم